Recepția Ilhan Erdogan, declaraci o în contextul tensiunilor dintre Bruxelles sublinierea Ankara, aderarea la UE rămâne obiectiv strategic. Aderarea Turciei la Uniunea Europeană rămâne un obiectiv strategic, afirmă presubliniere din teleturc Recep Tayyip Erdogan, relatează News. Rog, citând de la Associated Press, Erdogan a făcut această declarație înainte să plecem în stațiunea bulgar Varna, la Marea Neagră, pentru a participa la un summit tensionat UE-Turcia. El a declarat pentru pres ceva va e să îndepărteze obstacole politice sublinierei artificiale pe care Uniunea le ridică în calea aderii turciei sublinierei se relanseze negocierile în vederea aderii blocate. Summitul are loc pe fondul unei serii de probleme care au tensionat relațiile între Bruxelles-Subliniere-I-Antara, inclusiv a unui diferent între turcia subliniere Citru, un stat membru B, pe tema unor explorări energetice în Marea Mediterană. Uniunea depinde de Ankara se blocheze un val de migranți către Europa, însă este îngrijorat de situația democrației în Turcia, respectarea drepturilor omului, sublinierei libercilor, care s-a cit cu tentativa de lovituri de stat din 2016.